أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الله سيدنا وحبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى سبحانك لا عمرنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم الفهم سليمان فهمنا اللهم العلم بعد الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن شوائب النقص والأضاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداهم الكائنات الباقي وهالك كل من عادهم من المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر من رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جوهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والمعارف العواري. أما بعد وزين بتوفيق الله عز وجل منه علينا مع منظمة جهارة التوحيد للإمام العلامة الحجة سيد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الملقب بورهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري رحمة الله عليه وراضي عنه المتوفى سنة 41 بعد الألف من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا قد وصلنا في المنسي الماضي إلى البيت الثلاثين وهو قول الناظم رحمه الله فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف فهل له إدراك صفة الإدراك يعني اختلف المتكلمون هل له سبحانه وتعالى صفة زائدة على السمع والبصر يقال لها الإدراك والإدراك على القول بها أي من قال بها هي صفة قديمة قائمة, قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة والمشمومات كالرائحة والطيبة والمذوقات كالحلاوة والذي صرح به بعض المتاخرين انها صفة واحدة لكن الواقع في كتب الكلام انها ثلاث صفات ادراك الملموسات وادراك المشمومات وادراك المذوقات المذوقات ومن القائلين بهذا بهذه الصفة صفة الادراك من الأستاذ الاشاعر الكبار الامام الباقلاني الإمام الحرمين الإمام الجويني أبو المعالي الجويني رحمة الله عليهما أولى قالوا هذه الإدراك داخلة في العلم داخلة داخلة في في صفات أخرى نعم ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم ثبوت صفة الإدراك والله تعالى يعلم ما سبق من المشمومات والماذوقات والملموسات بصفة العلم فعلمه محيط بكل شيء. الجمهور على اهل اهل السنه والجماعه قالوا قالوا هذه مندرجه في العلم، يعني يدرك الملموسات والمشمومات والمذوقات وكل شيء نعم. ثم ان صفه الادراك لم يرد لم يرد عليها دليل عقلي ولم يرد بها سمع دليل نقلي من الكتاب والسنه او السنه على ثبوتها. وضع إذا قال الشيخ فهل له إدراك أو لا خلف بخلاف معا. وعند قوم صح فيه الوقف إيه. إذن من قال بها قلنا الإمام الباقلاني والإمام أبو العالم الجويني رحمة الله عليهما. والجمهور على أن هذه من تحت صفة العلم يدرك بها يعلم بها الملموسات والمشمومات والمذوقات نعم وعند قوم صح فيه الوقف عند قوم اي من العلماء اي عند قوم من المتكلمين كالمقترح وابن تلمساني وبعض المتاخرين رحمهم الله تبارك وتعالى بعض المتاخرين كابن تلمساني وغيرهم صح فيه الوقف اي صح التوقف عن القبول باثبات الادراك ونفيه كانوا توقف نعم لتعارض الأدلة قال لتعارض الأدلة فهؤلاء لا يجزمون بثبوت الإدراك أهل القول الأول مذهب الأول هو مذهب الباقلاني والجويني يجزمون بوجود صفة الإدراك ولا يجزمون بنفيه كأهل القول الثاني وهم الأغلبية والجمهور وهذا القول لماذا ذكره الامام الامام القالي رحمه الله عليه؟ كانه قال هو اسلم القولين واصح من القولين الاولين توقف توقف نعم وكذا ما اختلفوا كذلك في الادراك اختلفوا في كونه مدركا لانه كان عندنا صفات المعاني وصفات المعنويه صفات المعاني والصفات المعنويه نقول له القدره فهو قادر له علم وهو عالم عالم وهكذا نعم يختلفوا ما اختلفوا في الادراك نفسه كصفه اختلفوا في كونه مدركا اه كونه مدركاً والاصح الوقف عن ذلك نعم واختلفوا ايضا في صفه التكوين التكوين هذه هل دخل في القدره والاراده ها آه؟ فاثبتها الماتريديه اثبتوا صفه التكوين ونفاها الساده الاشاعره رضي الله عنهم جميعا ثم قال رحمه الله في البيت الـ 31 حي عليم قادر مريد سمع بصير ما يشاء يريد وقت نبه طلبه العلم كيقراوا كي البيت هذا كان كان يلحنوا فيه يكتب يقول حي عليم قادر مريد سمع لا سمع ضروره هذه غير حذف حذف الياء. سمع بصير ما يشاء مشي ما يشاء، ما يشاء الوزن. كيف نقرا البيت؟ حي عليم قادر مريد سمع بصير ما يشاء يريد. هكذا يقرا البيت، واضح حصر الوزن نعم. حي هذه الصفه الرابع عشر. يعني هنا شرع الناظم رحمه الله بذكر الصفات المعنويه، بعد نتكلم عن صفات المعاني شرعية يتحدث عن الصفات المعنوية. وهي ما هي الصفات المعنوية؟ هي الأحكام التي تترتب على صفوف صفات المعاني. صفات المعاني. فحيثما ثبت حيثما ثبت ووجب له سبحانه وتعالى صفة الحياة نتج عن ذلك كونه حيا كما علم, علم ذلك من الدين بالضروره ولا يمكن انكاره ولا تاويله وعلى هذا فكونه تعالى حيا عباره عن قيام صفه الحياه بالذات قال تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم فلهذا كان انكار هذه الاسماء او شيء منها يعتبر كفرا يا بالله قال حي عليم هذه الصفه الخامسه عشر والمعنى حيث وجب لله سبحانه وتعالى صفه العلم فهو عالم بمعنى عالم عالم علي وزن الفاعل وهي صيغ المبالغه اي كثير العلم ها كثير العلم وهو سبحانه وتعالى الذي علمه شامل لكل ما من شانه ان يعلم سواء كان واجبا او جائزا او مستحيلا وصيغه المبالغه في عالم باعتبار كثره المعلوم لا من حيث تعدد الصفه يقول عالم شيء لانه صفه كثيره لا صفه واحده صفه العلم يعني كثره المعلوم لكثرة المعلوم فصفه العلم واحده لا تعدد فيها لان الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في ها في افعاله تتعلق بكل معلوم وهكذا الصفه المعنويه كلها قال تعالى وسع كما قال صوت الانعام الايه الثمانين وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما قادر وهذه الصفه السادسه عشر والمعنى حيث وجبت له القدره فهو قادر وهو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك المتمكن من الفعل والترك إذ له سبحانه وتعالى القدرة الكاملة قال تعالى وهو على كل شيء قدير شيء قدير ثم قال حي عليم قادر مريد مريد هذه الصفة السبع عشر والمعنى حيث وجبت له تعالى صفة الإرادة فهو فهو سبحانه مريد إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سميع وهذه الصفة الثامنة عشر. ولأن قلنا, قلنا لماذا حذفت الياء؟ للضرورة الشعرية. واضح؟ ضرورة الشعرية أصلها سميع وإن بالضرورة الوزن حذف الياء سميع نعم لضرورة الشعر. يعني حيث وجبت له سبحانه وتعالى صفة السمع فهو سميع. قال تعالى: إن الله سميع بصير. نعم. ثم قال: سميع بصير ما يشاء يريد. بصير وهذه الصفه التاسع عشر. يعني حيث وجبت له سبحانه وتعالى صفه البصر فهو بصير. قال تعالى في سوره العلق الايه 14: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، نعم. ما يشاء يريد. هنا حذفت الهمزه للضروره الشرعيه كذلك. هي اصلها ما يشاء يريد لكن ضروره الوزن حذفت الهمزه ما يشاء يريد نعم واصلها يشاء نعم والمعنى ان المشيئه والاراده بمعنى واحد وهذا مذهب الجمهور اي من العلماء الفرق فرق بين المشيئه والاراده ولكن الجمهور قالوا ان المشيئه والاراده بمعنى واحد والمعنى كل ما يشاء الله فهو مراد له تبارك وتعالى كل ما يشاء الله تبارك وتعالى فهم مراد له سبحانه وتعالى ثم قال في البيت الثاني وثلاثين متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات متكلمون هذه الصفة العشرون أي حتى وجبت له صفة الكلام فهو متكلم ولا خلاف في المذاهب والملل في انه تبارك وتعالى متكلم وانما الخلاف معنى كلامه كلام فيه معنى كلامه كما سبق ان ذكرنا من المعتزله قالوا ان كلامه مخلوق وبعض الحنابلة قالوا ان كلامه صفات وحروف قديمه حروف قديمه متكلم هذه الصفة، العشرين كما قلنا، نعم. هنا اصطلح علماء التوحيد، علماء الاعتقاد، علماء أصول الدين، علماء الكلام على ذكر عشرين صفة تفصيلا هذه الصفات اللي ذكرناها، وهي التي ذكرناها وشرحناها تفصيلا، ويردون كل الصفات الصفات الله تعالى الأخرى الواردة في القرآن، الحكمة والعزة، الصفات الكلام إلى تلك الصفات العشرين. الله حكيم ما يقول الحكمة أه؟ قالوا الحكمة داخلة في في العلم وداخلة في الإرادة وداخل في القدرة يتلك إيه العشرين ثم قال متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات ثم صفات الذات أراد بيان حكم صفات الذات وتنقسم الصفات إلى قسمين صفات ذات وصفات فعل. الصفات كأن صفات ذات. كما القدرة والسمع والبصر والكلام ذكرنا الإرادة كونه الكلام كونه متكلم كونه مريد كونه سميع كونه بصيرا هذه صفات الذات. وعندنا صفات الفعل. صفات الذات هي كل صفة يوصف الله بها ولا يوصف بضدها. مثال العلم. الله متصف بصفة العلم. يصفه بها ولا يصفه بضدها ما هو ضدها الجيل نعم الله سميع متصل بصفه السمع لا يسمع لا, لا يصفه بضدها بصير أبي متصل بصفه البصر فهو لا يوصف بضدها متكلم متصل بصفه الكلام ولا يوصف بضدها قدير قادر متصل بسيبته القدرة أي غير متصل بي ضدها مريد متصل بصفه الإرادة فهو غير متصل بي ضدها واضح الصورة؟ هذه الصفة ماذا نسميها؟ صفات ذات. أما صفة الفعل هي كل صفة يوصف الله بها وبضدها. هذه تسمى صفات الأفعال. إذا تذكرت لما تكلمنا على في درسنا الفقه تكلمنا على باب اليمين. قلنا لو أن الإنسان يص يقسم بصفة الأفعال. كاين صفة الذات وكاين صفة الأفعال. نعطي مثال. مثال ذلك الإحياء. الله يحيي و. آه. ضدها. كل صفة الله يتصف بها وبضدها نسميها صفة فعل. يحيي ويميت. فالله تعالى وضح ولا لا خافض رافع. ربنا معز. مذل هذه صفات ذات وليست فعل هذه صفات فعل هذه صفات ها أه؟ هذه صفات فعل قال متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أي اياك ان تقول صفه الافعال لان الافعال ليست قديمه هي حادثه رب لما يحيي يفعل ضدها ويوميت هذه صفات قديمة ولا حادثة؟ هذه حادثة القدرة القدرة والارادة التي بها احيا وامات هذه صفات قديمة انتبهوا اذا كان لما تكون درسوا في الفقه بعض الطلبه ما هذا الامر لان ما درسوش التوحيد وكان درس التوحيد كان يفهم يفص، يفرق بين صفات الذات وصفات الافعال اذا نحن في باب اليمين لو قال لو قال إنسان وقدرة الله هذا اليمين منعقد وغير منعقد صحيح؟ يمين صحيح ومنعقد لان القدره صفات ذات وهي صفات قديمه لو يقول وإحياء الله نقول هذه صفة افعال وليس صفات ذات اليمين هذا غير صحيح ماهوش يمين هذا لانه ما هو اليمين هو ان ان يقسم الانسان ويحلف بذات الله او بصفه من صفاته سبحانه وتعالى بصفه من صفاته سبحانه وتعالى فهمنا لكم ها إيه هذا الانسان هذا التوحيد مشكله اما صفه الفعل كما قلناك هناك الاحياء والاماته والاعزاز والاذلال والخفض والرفع الى غير ذلك ليست بغير اي ليست صفات بغير الذات لانها قائمه بالذات فليست غير منفكه عن الذات نقول الصفه لا يعني ان الصفه هذه هي غير الذات لا هي هي مع الذات هي قائمه بالذات ماشي قدره في جهه والذات في جهه لا القدره هي صفه الذات هذا معنى قوله ليست بغير او بعين الذات ليس بغيرين أي ليست بغير الذات لأنها قائمة هي قائمة بالذات فليس من المنفك عن الذات إذ من المعلوم أن حق الذات هي حقيقة الصفات وإلا لزم اتحاد الصفة والموصوف وهو لا يعقل هو لا يعقل أو بعين الذات أي صفة الذات غير عين الذات صفة الذات مش هي هي عين الذات لأن حقائقها تخالف حقيقة الذات فهي صفات مغايرة للذات كمخالفة القدرة للعلم لأنها قائمة بالذات. إذ محن يقول أن يقول أن يقوم الوصف بنفسه. الوصف هو نفسه. هذا معنى قوله متكلم ثم صفات الذات ليست بغيرين ليست بغير الذات. وها ليست بعين الذات كذلك. هي صفة قائمة بالذات. قائمة ب ها بالذات. نعم. هنا معنى قوله آه لما قال معنا هنا قال ان ان ان انها انها صفات مغايره للذات معنى ان صفه الذات ليست عين الذات وليست منفكه عن الذات كل واحد من العشره الواحد هو جسم من العشره لكن ليس هو هو عين عشره واضح الصفه هي قائمه الذات هي ليست منفكه عن الذات هي قائمه الذات ولكنها ليست هي الذات الذات فيها الصفات كثيرة فيها القدرة فيها الإرادة فمذهب أهل السنة والجماعة على أن صفات الذات زائدة عليها قائمة بها لازمة لها لا تقبل الانفصال فهي دائمة الوجود مستحيلة العدم كذلك هنا الإمام الحجة إبراهيم بن إبراهيم الحسن اللقاني رحمة الله عليه يرد على المعتزلة النافين صفات المعاني ومن صفات المعاني يقولون الله قادر بذاته وكذا يقولون عليم بذاته متكلم بذاته بصير بذاته وهكذا فأنكروا صفات المعاني فانكروا صفات المعاني لذلك لم يكفروا لانهم لم يثبتوا ضدها. لم يثبتوا لم يثبتوا ضدها ومن انكر المعنويه كفر لان بانكارها اثبت اثبتت ضد المعنويه المعاني هو قال عليم المعنويه المعنويه اقرها لكن المعاني لا قالت متصف سبت العلم هو علي عليم بلا بلا علم يعني هو عليم ذاته هي عليمه. واضح لا الصغر؟ نعم هنا كذلك رد على المعتزلة ثم قال: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناه ما به تعلقت. ثم ذكر في هذا البيت الثالث والثلاثين فقدرة، يعني أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، فلا تتعلق بالواجب. لو يقول إنسان، لو يقول واحد كافر ملحد. يقول أنتم أنتم مسلمون تقولون موحدون تقولون بأن الله قادر على كل شيء. صح؟ لو جاء ليعجزك ويقول لك: هل ربكم قادر ان يخلق الها مثله؟ ها؟ أه؟ من يجيب؟ الشيخ قادر ولكن في طاعه الله قادر لا، القدره متعلقه بالممكنات، هذا مستحيل عقلا لانه هذا هذا الاله الثاني الذي خلقه مخلوق <تصفيق> فهو مستحيل عقلا والقطه المتعلقه بالممكنات هذا مستحيل انه هذا الاله ماذا يكون؟ مخلوق <تصفيق> واضح يستحيل يكون قديم مع قديم واضح لو كان قديم مستحيل يكون قديم مع قديم واضح هذا متعلق بـ بـ بـ بالممكنات وهذا مستحيل في العقل لانه هذا الاله يخلق اله مثله لكن هذا الاله وش يسمى؟ عنده بدايه عنده بدايه اذا ماهوش ناقص ماهوش اله هو مو... هو, مو... هو ليس الها هو حادث هذا حصل مع نعم. هذا معنى قوله وقدره بممكن تعلقت بلا تناه ما به تعلق يعني ان القدره لا تعلق بالممكنات فلا تعلق بالواجب ولا بالمستحيل بلا تناه ما به تعلق يعني ان الممكنات التعلق بها القدره لا تنتهي عن عند حد حيث يكون ما وراءه لا تتعلق به واضح يعني الله قدره الله سبحانه وتعالى ليس لها حد سبحانه وتعالى ثم قال في البيت الرابع والثلاثين ووحده اوجب لها ومثل ذي اراده والعلم لكن عم ذي اعيد البيت ووحده اوجب لها ومثل ذي اراده والعلم لكن عم ذي ووحده اوجب لها يعتقد ايها المكلف وجوب الوحده للقدره لانه لا تقول ان الله ربي عنده اكثر من قدره، عنده قدره واحده. لانه لو كان له قدرتان لزم اجتماع مؤثرين. مؤثر واحد هو الله سبحانه وتعالى. مؤثرين على اثر واحد. فالقدره واحده والمقدور متعدد. القدره واحده والمقدور متعدد. هذا ووحدة اوجب لها أي القدره. ومثل ومثل, ومثل ذي اي في الوحده. وكذلك إرادته واحدة وكذلك علمه واحد ومثل ذي إرادة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أن إرادة الله سبحانه وتعالى مثل قدرته أن إرادة الله مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمة وهي تعلقها بكل ممكن وعدم تناهي متعلقاتها وعدم تناهي متعلقاتها وثالثا إجاب الوحدات لها ثم قال والعلم لكن عما ذي والعلم أي والعلم مثل القدرة في الأمور الثلاثة وهي تعلقه سبحانه وتعالى بالممكنات وعدم تناهي متعلقاته وإجاب الوحدة له ثم قال لكن عما ذي استدرك هنا ليدخل الواجب المستحيل في متعلقات العلم إن العلم متعلق بكل شيء بالممكن المستحيل والجائز واضح رب اربيعال عالم بانه واجب ان يتصف بالعلم بالقدره واضح الصوره نعم لالا يتوهم ان العلم متعلق بالممكنات فقط كما يقتضيه تشبيهه بالقدره قال وحده اوجب الله ان الله في قدرته واحده ولكن المقدور متعدد المقدور المقطور متعدد العلم كذا في العلم اراده واحده لكن المراد متعدد العلم واحد لكن المعلومه مت متعددون لكن عم هذه لكن في العلم يعم تعلق القدره متعلقه بالممكنات ليس متعلقه ب المستحيلات ولا بالواجبات عقليه يعني اما العلم فهو متعلق بكل بالممكنات والمستحيلات والجائزات نعم وعما ايضا واجبا والممتنع يعني يتكلم عن الصفه الاخيره يتكلم عليها ها يتكلم عن الصفه الأخير هو العلم ومثل ذا كلامه فنتبع وعما اي أيوة شمل العلم من حيث تعلقه واجبا والممتنع يعني الواجب العقلي شرحناه في بدايه الدروس لت... نعم وشمل العلم الواجب والمستحيل زيادة على اشتماله على الممكنات. ومثل ذا كلامه اي مثل ذا يعود على ماذا؟ على صفة العلم. اي أيوة وكلامه تعالى مثل علمه. بس الاشارة هنا يعود على ماذا؟ ذا اسم يعود العلم يعود؟ العلم. العلم. والمعنى أن الكلام مثل العلم في الأحكام ثلاثة. في عموم تعلقاته بالواجبات والجائزات والمستحيلات، ثم قال: فلنتبع. فلنتبع، هنا لغموض المحل وصعوبته يشير الى انه ليس لنا في هذا المقام الا اتباع القوم، اتباع ها القوم. ثم قال: وكل موجود انط بالسمع به كذا البصر ادراكه ان قيل به. وكل موجود انط للسمع به. المعنى ان كل موجود اعتقد تعلق السمع به تعلق السمع به كل موجود اعتقد تعلق السمع به فسمعه سبحانه وتعالى يتعلق بكل موجود تعلق احاطه يحيط الله محيط بكل موجود وينكشف له كل موجود وقيل يتعلق بالمسموعات وقيل يتعلق السمع يتعلق بالمسموعات. وكذا البصر اي فهو السمع كالسمع يتعلق بكل موجود يبصر كل موجود. وقيل يتعلق بالمبصرات اي بما يبصر. ادراكه اي والادراك كالسمع. ادراك هنا فيها خلافه ادراك نعم من قال بها كالسمع والبصر يتعلق بكل موجود وقول اخر انه يتعلق بالملموسات والمسمومات والمذوقات إن قيل به أي على القول بثبوت الإدراك ثم قال وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بِشَيْءٍ تعلقت ما بِشَيْءٍ تعلقت ثم قال وغير علم هذه أي وغير هذه الصفات الأربعة الأربع اشياء الأربع نقصد بها من على الكلام السمع البصر والإدراك غير العلم غير علمي خرج العلم فقط ودفع به هذا توهم اتحادها مع العلم كما ثبت وغير علم هذه كما ثبت اي فقد فق... فق... ثبت تغير عند اهل الفن بالادله السمعيه لانه لا مبت... مبتدع لنا نعم. لانه لا هو... ها يعني السمع غير البصر ها يقول السمع هو غير البصر البصر هو غير غير الكلام نعم ثم الحياه بشيء ما بشيء تعلق مع ان الحياه لا تتعلق بشيء مطلقا لا تتعلق بشيء مطلقا والخلاصه الخلاصه ماذا نقول ان الصفات من حيث التعلق بالواجبات والجائزة والمستحيلات تنقسم الى اربعه اقسام القسم الاول ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات جميعا هو كل من صفتي العلم والكلام، الكلام متعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، لازم يحفظ نقول العلم والكلام متعلق بالواجبات العقلية والجائزات العقلية والمستحيلات العقلية. القسم الثاني ما يتعلق إلى بالممكنات فقط، وهو كله من صفتي الإرادة والقدرة، إرادة والقدرة. القسم الثالث ما يتعلق بالموجودات. كل ما هو موجود. وكل من صفتي السمع والبصر القسم الرابع ما لا يتعلق بشيء ما لا يتعلق بشيء وهو صفة, صفة الحياة صفة الحياة ثم قال وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة اي عندنا اي عندنا معاشر اهل السنه والجماعه. اسماءه اي اسماء الله سبحانه وتعالى اي فجاء يجب على الانسان ان يعتقد ان اسماءه سبحانه وتعالى الجليل المطهره كذا صفات ذاته، كذا صفات ذاته. اي ويجب ايضا اعتقاد ان صفاته جل جلاله الجليل المطهره قديمه. خلاف المعتزله. حيث قالوا إن أسماءه من وضع البشر أن أسماءه من وضع البشر وقالوا إنها حادثة وقالوا بأن الصفات حادثة فقد كان تعالى في الأزل بلا اسم ولا صفة فلما أوجد الخلق وضعوا له الأسماء أو الصفات <تصفيق> نعم. لكن أهل السنوات يقولون وعندنا أسماءه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة نعم كذا عندنا أسماءه العظيمة كذا الصفات ذاته قديمة، نعم. واختير أن أسماه توقيفية. كذا الصفات فاحفظ السمعية. واختير أي اختار جمهور أهل السنة والجماعة أن أسماه، أسماه هذا قلنا من هي أصلها أسماءه. أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية، ما معنى توقيفية؟ اي لا يجوز لنا اطلاق اسمين ولا صفاتين عليه سبحانه وتعالى الا بالتوقف من من الشرع، المسأله متوقفه على الشرع. إلى قبل يقابل الاجتهاد ولا قياس بان يرد في الكتاب العزيز او الحديث الصحيح او الحسن او الاجماع. لانه سند الى الى النص. نعم، واختير ان اسماه توقيفية. كذا الصفات اي كذا كذلك صفاته سبحانه وتعالى توقيفية، نعم. فاحفظ السمعية، فلا تثبت لله صفة إلا إذا ورد لذلك دليل من الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع. لذلك علماء المسلمين اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري جل جلاله. إذا ورد بها الإذن من الشارع، إذا ورد أي صفة واردة في القرآن أو في في حديث صحيح. حتى حديث حسن مقبول يجوز له ها نعم وعلى امتناعه اذا ورد المنع ولا يجوز ان نصف الله تعالى بما ورد المنع ان يصف به سبحانه وتعالى واختلفوا حيث لا اذن ولا منع اختلفوا اذا ما كش اذن ولا ها لا يجوز نقول مثلا الله مهندس الكون الله خالق الكون ونقول مهندس الكون لا يجوز لنا لا على القول الجمهور اللي قالوا توقيفية يجوز الناس يقولوا غير ماكاش حديث ولا آية تقول الله مهندس <تصفيق> القول وهذا حصر الجمهور فذهب الجمهور العلماء على المنع من هذا قالوا إذا كما كان لم يرد لا إذن ولا منع الجمهور على لكن جميع العلماء قال مدام هي في صفة الكمال يجوز مدام هي في صفة الكمال يجوز نعم فقد ننبه إلى مسألة ذكرها العلماء كما ورد في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى لله 99 اسما كما رأت في الحديث من أحصاها دخل الجنة يقول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما منه إلا واحدا من أحصاها وفيها في رواه مئة إلا واحدا في رواه مئة إلا واحدا 99 اسم من أحصاها دخل الجنة يقول إمام النووي هذا الحديث كما قلنا مروي في صحيح البخاري كذلك مروي عند ابي الحسين بن مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه يقول النووي في شرح مسلم يقول تعليقا على هذا الحديث ان لله 99 اسما في روايه مائه إلى واحدا يقول ليس بالحديث حصر حصر اسماء الله تعالى وليس معناه انه ليس له اسم غير هذه 99 وانما مقصود الحديث ان هذه الاسماء من احصاها دخل الجنه 99 اسم هذه اللي احصاها دخل الجنه ويؤيد هذا يقول الامام النووي ويؤيد هذا قوله عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث رواه احمد في مسنده والحاكم ابو عبد الله النيسابوري في مستدركه وابن حبان في صحيحه ويقول الحاكم النيسابوري حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين. يقول يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، شوف هذا دليل بانه ليس كل ما هو موجود في القران هو هي اسماءه اسماءه واضحه، قال اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نعم اي يقول الإمام النووي معنى أحصاها أي حفظها أحصاها يعني من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها دخل الجنة هذا الذي صححه الإمام النووي في شرح هذا الحديث وهو قول أكثر المحققين على هذا نعم ومنهم من قال من معاني احصاها اي عارف معانيها قال عارف معانيها وهناك قول ثالث قالوا احصاها اي عامل بمقتضاه عامل بمقتضاها فاذا علم انه الاحد فلا يشكو معه غيره واذا علم انه الرزاق فيطلب الرزق من غيره هذا معنى احصاها واذا علم انه الرحيم فانه يفعل من الطاعات ما هو سبب هذه الرحمه نعم ولذلك قال بعض العلماء أيضا من أحصاها دخل الجنة أن يدعو بها. يدعو بها كما قال تعالى صوت الأعراف الآية 80 بعد المئة قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أدعوه بها كأن يقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي يا قادر اقدر لي هذا الأمر. يا وهاب هب لي كذا وكذا وهكذا نعم هكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا